Είτε θετήσετε τη δική σα επιχείρηση, είτε δουλεύετε σε ένα project, σε μια νέα συνήθεια, ασχολείστε με κάποιο άθλημα, με τη γυμναστική ή οτιδήποτε, θα έχετε βιώσει σίγουρα τη δυσκολία του να νικάτε την αδράνεια και να αποκτάτε ορμή. Όταν ξεκινάτε κάτι, απαιτείται πολύ περισσότερη ενέργεια και προσπάθεια για να αρχίσει να αποκτά ορμή, για να αρχίσετε να βλέπετε τα πρώτα αποτελέσματα. Δείτε στο σημερινό βίντεο τη συμβουλή που μου έδωσε το πρώην, βασικά και μοναδικό αφεντικό μου λίγες μέρε πριν σταματήσω να εργάζομαι για αυτόν, και πώ ακολουθώντα αυτή τη συμβουλή μπορείτε να κάνετε τη ζωή και τη δουλειά σα πολύ πιο εύκολη. Γεια σα, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχη το του Μάρκετινγκ, δημιουργό του GreekCoach.gr και του προγράμματο για επαγγελματία του μέλλοντο στο FuturePro.gr. Και αυτό που κάνω να βοηθάω ανθρώπου που ασχολούνται με το Δικτυακό Μάρκετινγκ και την Online και Offline επιχειρηματικότητα. Να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούριο στο κανάλι μου και στα βίντεο μου, κάντε εγγραφή παντώντα το κόκκινο κουμπί για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίση, μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετο blog, θα βρείτε το link και στην περιγραφή, για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέε και συμβουλέ που θα σα βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σα. Ξεκίνησα να δουλεύω, να ασχολούμαι με το δικτυακό marketing με τη δική μου επιχείρηση το Φεβρουάριο του 2002. Στην αρχή το κάνα με απασχόληση και τότε δούλευα παράλληλα. Σε ένα βιβλίο σαν υπάλληλο. Τώρα, αν εξαιρέσετε τι σχέσει που είχα με έναν από του συνανδέλφου μου στη δουλειά, η δουλειά μου άρεσε γενικά, ήταν η πρώτη μου δουλειά και χαιρόμουν μου που έκανα κάτι και αμοιβό μου γι' αυτό. Ένα από τα καλά εκείνη τη δουλειά ήταν οργανότη μου. Ο Παναγιώτης. Ένα εκπληκτικό επαγγελματία και άνθρωπο, που για του 8 μήνε που δούλεψα μαζί του μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα και από τον τρόπο που δούλευε και που φερόταν στου υπαλλήλου του, στου προμηθευτέ, στου πελάτε του, αλλά και από την εργασία ηθική που είχε. Θα μου πείτε, αν ήταν τόσο καλή δουλειά, γιατί σταμάτησε να δουλεύει από εκεί. Αν και όντω ήταν καλή δουλειά, δεν θα μπορούσα να τον εαυτό μου υπάλληλο και το υπόλοιπο τη ζωή μου. Δεν λέω ότι είναι κακό να είναι κάποιο υπάλληλο, έτσι, απλά δεν ήταν κάτι για μένα. Έτσι, στην αναζήτησή μου βρήκα το χώρο του δικτυακού marketing τη εναλλακτική επιχειρηματικότητα. Παρεμπιπτόντω, αν εργάζεστε κάπω υπάλληλοι και ψάχνετε να βρείτε ένα τρόπο να κερδίσετε κάποια επιπλέον χρήματα, να κερδίσετε σώτημα μέσω Ιντερνετ. Χωρί να χρειαστεί να αφήσετε απαραίτητα αυτό που κάνετε τώρα, όπω συνέβηκε με εμένα, τότε μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετος online, παρακολουθήστε ένα σύντομο βίντεο που έχω εκεί και συγκυρώστε τη φόρμα να έρθουμε σε επικοινωνία. Θα σα στείλω απευθείας πληροφορίε από μια ολοκληρωμένη παρουσίαση που εξηγεί αναλυτικά τι είναι αυτό που βρήκα εγώ και τι μπορείτε να κάνετε κι εσείς μέσω ίντερνετ. Μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετος online ή στείλτε μου μήνυμα στο Facebook ή στο Instagram για να το συζητήσουμε. Όπω έλεγα λοιπόν, όταν μετά από 7 μήνε είπα στον εργοδότη μου ότι θα σταματήσω σε ένα μήνα ή μέχρι να βρει άτομα, τέλο πάντων για να με την καταστήσει, κάποια στιγμή μου έδωσε μια συμβουλή που την έχω κρατήσει μέσα μου ακόμα και μέχρι τώρα. Μου είπε ότι, Θεωρή, αν μπορώ να σου δώσω μια συμβουλή, θα ήταν η εξή. Μην καθίσει. Όποια δουλειά και αν κάνει, ποτέ μην καθίσει. Μην σταματήσει να δουλεύει, γιατί είναι πολύ δύσκολο να ξαναρχίσει μετά. Τον θυμάμαι ακόμα και σε μέρε που. Δεν είχε πολλή δουλειά. Είσαι στι μέρε τη μέρα που έπεφτε λίγο ο φόρτο εργασία, σηκωνόταν από το γραφείο του που είχαμε πίσω στην αποθήκη και πήγε να τακτοποιούσε τα ράφια, ξυσκόνιζε, καθάριζε. Παρότι είχε τρει υπαλλήλου και εργαζόταν εκεί πέρα και η γυναίκα του μαζί, πάντα κάτι έκανε. Δούλευε συνεχώ. Φυσικά θα καθίσει τα Σαββατοκύριακα ή την Κυριακή. Φυσικά θα πάρει μερικέ ημέρε άδεια που θα κλείσει τη Σαββατοκύριακα το μαγαζί σου, που θα σταματήσει τη δράση, αν και στη φάση του χτισήματο. Που πρακτικά, πάντα βρισκόμαστε στη φάση του χτισήματο, τότε χρειάζεται να κάνει κάτι συνέχεια. Από το 2007, κάθε εβδομάδα ανεβάζω ένα-δύο άρθρα ή βίντεο στο blog μου στο GreekCoach.gr, καθ' blog. Από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, γυμνάζομαι. Όχι απαραίτητα κάθε μέρα, αλλά τουλάχιστον 3-4 φορέ την εβδομάδα γυμνάζομαι. Από το 2002, που ξεκίνησα με αυτήν την επιχείρηση, πρακτικά εργάζομαι συνέχεια. Βέβαια και με το blog μου και με τη γυμναστική και με την επιχείρησή μου. Έχουν υπάρξει διαστήματα που δεν έκανα κάτι. Και δυστυχώ εκεί ήταν που έμαθα πόσο δίκαιο είχε ο Παναγιώτης. Όταν κάποια στιγμή κάθισα, ήταν πραγματικά δύσκολο να ξαναξεκινήσω. Κάθε φορά που πιάνω τον εαυτό μου να θέλει να καθίσει, θυμάμαι αυτό που μου είχε πει ο Παναγιώτης, ότι ποτέ μην καθίσει. Η προσπάθεια και η ενέργεια που απαιτείται για να μπούμε στην δράση είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που χρειάζεται για να μείνουμε στην δράση. Με άλλα λόγια, αφού ξεκινήσετε. Είναι πιο εύκολο να συνεχίσετε να κάνετε τις εργασίες σα καθημερινά ενώ αν σταματήσετε για να μπείτε ξανά σε ροή χρειάζεται πολύ περισσότερη προσπάθεια. Τόσοι που δυστυχώ οι περισσότεροι τα παρατάνε. Αν θέλετε να κάνετε τη δουλειά σα πιο εύκολη, μην σταματάτε. Μειώστε του ρυθμού κάποιε φορέ αν χρειαστεί, αλλά μην σταματάτε. Τώρα, πριν χρειαστείτε να αντιδράσετε και να πείτε «Τι εγώ πάντα θα δουλεύω και όταν θα κατήσω ποτέ και τέτοια πράγματα, εντάξει, θα σα πρότεινα να δείτε το βίντεο που έχω κάνει παλιότερα. Που θα το βρείτε εδώ αν το βλέπετε στο YouTube με θέμα πριν τη φώτιση, κόψε ξύλα και κουβάλα νερό. Τώρα, τι μπορείτε να κάνετε όμω αν έχετε ξεκινήσει κάτι και κάποια στιγμή κατήσατε. Και θέλετε να ξαναξεκινήσετε. Είχα μιλήσει παλιότερα γι' αυτό σε ένα άρθρο μου, το οποίο μπορείτε να βρείτε πάλι εδώ αν το βλέπετε στο YouTube. Θα βάλω το link και στην περιγραφή, στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Αυτό που θέλω όμω να κρατήσετε από το σημερινό μάθημα είναι η συμβολή που μοίρεσε τότε το πρόεφτικό μου, ποτέ. Μην καθίσετε. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό βίντεο. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και πείστε ότι το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν το μοιραζόσασταν με άτομα που πιστεύετε ότι θα του βοηθούσε. Οπωσδήποτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube για να λαμβάνετε όλα αυτά τα βίντεο. Κάντε πράξη στη σημερινή ιδέα. Μην σταματήσετε να κάνετε δράση. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σα.